Всім привіт! Сьогодні варимо найсмачнішу юшку з білих грибів. Для цього нам, власне, потрібні будуть білі грибочки. У мене зібрані в лісі, але можна купити хоч заморожені, хоч сушені. З сушених ще смачніше вийде. Свіжі грибочки треба почистити. Просто з них знімаємо все зайве, там де є якесь сміття. З корінчика зрізаємо. І потім ці грибочки треба дуже-дуже ретельно вимити, щоб жодного піску у вас не лишилося. Свіжі гриби мені... Зручніше порізати одразу, а сушені кидаємо так, як вони є, у водичку або у бульйон. І варимо, якщо свіжі, то десь від 40 хвилин до години, якщо це сушені, то десь 80 хвилин. Потім зливаємо на друшляк і бульйон в жодному разі не виливаємо. Підсмажуємо цибулинку на невеликій кількості рослиної олії, додаємо моркву, а за морквою йдуть грибочки. Підсмажимо це все пару хвилин. І потім зменшуємо вогонь на мінімальний і додаємо або домашню жирну сметанку, або вершки. Дочекалися, коли вершки або сметана повністю розтануть і додаємо в грибний бульйон. Ставимо знову варитися хвилин на 10-15, тим часом додаємо сіль, перець і лавровий листочок. Все, через 10 хвилин можна куштувати. Зелень додаємо або одразу в тарілку, або можна просто в каструльку додати. Це дуже і дуже смачно. Всім рекомендую скуштувати. А з вами, друзі, як завжди був кекс. До нових зустрічей. Па-па!